сьогодні у нас 12 грудня збираємось гулять Дашка готується на полювання в неї гулять це значить полювання шерсть дибом п... о ось тільки почула що я в ефірі друзі вернуся назад 12 грудня сьогодні всім привіт хорошого дня хорошого початку робочого тижня хто працює чудового настрою у нас цілу ніч лив дощ, такий весняний або, можна сказати, літній дощик. Рівно в 7 ранку він припинився і зараз вже видно, що хмари ходять десь високо-високо-вище. Тобто будемо сподіватися, що це не дощові, а там побачимо. Вчора ввечері був дуже великий вітер, це зрозуміло.